Ми придбали гітару, і зараз якраз несемо, щоб вручити дітям. Всім доброго дня. Появилася така ідея подарувати вам гітару, тому що хтось з хлопчиків зацікавився був. Хлопці наші, пластуни, вирішили заробити якісь кошти, щоб придбати гітару і вам подарувати. Вони купили віск, почали робити свічки стрітинські і продавати їх. Окрім гітари, хлопці принесли дітям посібник з найпопулярнішими та простими у виконанні піснями пластунів, а також показали мобільний додаток, який допомагає налаштувати музичний інструмент. 11-річний Роман каже, це він просив пластунів про гітару. Звук дуже гарний. Потім буду виступати може. Тетяні 16. Каже, любить співати, а тепер планує навчитися і грати на гітарі. Я давно вже мрію про це, але не було можливості. Тепер буду старатися вчитися. Мені подобається Червона рута, я хотіла б її навчитися грати. А так на новій гітарі грає восьмирічна Роксолана. Люди приходили з гітарами, я деколи просила ну, трошки пограти, і мені давали їй трошки капельку Гітару хлопці обирали самі. Вона коштувала понад три тисячі гривень. Щоб придбати її для дітей, пластуни робили стрітинські свічки, розповів один із них Остап Віннічук. Каже, така ідея з'явилася в січні, коли вони носили вифлеємський вогонь миру. Цього року ми його розносили в дитячий будинок. І ми побачили, як діти захопились грою на гітарі. І старші хлопці вирішили зробити ось таку акцію». Надалі, каже Богдан Муха, планують давати дітям уроки гри на гітарі. «У нас два хлопчики, які грають в курені на гітарі. Вони на безкоштовній основі ну, так, добровільно вирішили навчити їх грати, приходити періодично, коли буде час». Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.